Morjes, otetaan tällä viikolla ehkä tämmöinen vähän vakavampi ja raskaampi aihe. Puhutaan sukupolvien välisistä eroista ja erityisesti tästä niin kutsutusta Boomer-sukupolvesta, joka siis tarkoittaa toisen maailmansodan jälkeen, jälkeisinä vuosina syntyneitä suuria ikäluokkia. Ja uh, nää on viime aikoina pohtinut tätä asiaa, että ei varmasti ole koko maailman historiassa ollut yhtä niin onnekasta sukupolvea kuin tämä sotien jälkeen syntynyt. Totta kai siis yksilöiden tarinat on, on mitä on ja on, on tra tra traagisia ja... On vastoinkäymisiä ja on kaikkea, mutta isossa kuvassa niin aivan käsittämättömän onnekkaa se aika ovat he syntyneet. Jos miettii, että mitä se elämä oli ennen sitä heidän aikaansa, niin sehän on ollut yhtä taistelua ruuasta ja hengenpitiimikseen on koitettu jotenkin vaan selvitä. Esi ei, ei siinä, jos kelataan vaikka sinne 1800-luvulle asti, niin ei siinä tavallisella rahvalla varmasti muuta ollut mielessä kuin se, että miten mä saan täksi päiväksi ruokaa itselleni ja perheelleni. Ja esimerkiksi sitten, jos ajattelee, vaikka naisia siihen aikaan, niin sehän on ollut yhtä lasten synnyttämistä ja niistä huolehtimista ja sitten puolet niistä lapsista luultavasti kuolee jo ennen kolmea ikään vuotta, niin aliravitsemukseen tai johonkin tuhkarokkoon tai johonkin tämmöiseen aivan arki, tänä päivänä arkipäiväiseen tautiin, johon ei, ei siihen aikaan ollut mitään hoitoa tai lääkettä olemassa. Niin se, se ei ole kyllä ollut herkkua. Ja sitten kun siitä siirrytään 1900-luvun puolelle ää, sotien aikaan, niin no kaikki tietää, että sotaa on yhtä helvettiä, että ei kyllä kateeksi käy myöskään näitä tätä sukupolvea, joka joutuu kaksi maailmansotaa käymään läpi. Et, mutta sitten heidän lapsillaan, niin tosiaan äh, siinä 45-50 ehkä niinä vuosina syntyneet sukupolvet, niin on, on kyllä erittäin onnekkaita olleet. Eli äh, sodan jälkeisestä jälleenrakennuksesta, vastasi tietysti heidän vanhempansa. Ja sitten kun päästiin 60-luvulle, 70-luvulle, niin alkoi sitten näkyä ää, tai, tai he pääsivät nauttimaan tästä niin kuin vanhempiensa kädenjäljestä. Ja sitten myöskin alkoi todella pitkään jatkunut talouden kukoistuskausi, kultaiset vuosikymmenet, jollaisia ei ole ollut koskaan ja saa nähdä tuleeko enää ikinä sitten uudestaan. Eli kyllä tässä niin silleen ainakin itsellä on kärsivällisyys aika lyhyt, jos sitten tästä ikäluokasta sinä... 45 vuonna ja sen jälkeen sen jälkeen ehkä 10 vuotena syntyneet ihmiset mm. niin kuin, alkaa hirveästi äh, neuvomaan ja opastamaan, että miten tässä elämässä pitää edetä. Koska he on sitten sokeita sille, että ovat aivan uskomattoman onnekkaita olleet. Ja se ei ole mitenkään sanottua, että tämä elintaso niin kuin, aina vaan nousisi niin kuin lineaarisella käyrällä suoraan ylöspäin, vaan tuota, kyllä historia on aaltoliikettä, että voidaan myöskin mennä alaspäin. Ja onhan sitä niin viitteitä, jos en nyt ihan palturia puhu, niin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Miesten elinjään odote on lähtenyt laskuun. Ää, nyt tämä tulee ulkomuistista, eli, eli jos joku haluaa tarkastaa, niin saa tarkastaa. Mutta tä, tällainen vahva mielikuva on minun päässäni. Ja, tota, sitten kun miettii näitä kaikkia... Haasteita mitä tässä nyt on, esimerkiksi ympäristöhaasteet, ilmaston lämpeneminen. No tästäkin varmaan aika lailla niin saadaan sy syyttävä sormi kääntyy sinne Boomer sukupolve, jotka on sitten varmasti hyvin aikein ehkä olleet liikenteessä ja tietysti omaa etu edellä. mutta joka tapauksessa nämä äh, ratkaisut, mitä on tehty viimeisen 70-80 vuoden aikana, niin sehän nyt on päivän selvää, että ne on tuhonneet myös ympäristöä aivan valtavasti. No sitten tuossa 15 vuotta sitten äh, meidän koko talousjärjestelmä oli aivan hilkulla kaatua. 2008 vuoden finanssikriisi, muistetaan. Ja tästäkin jälleen kerran syyttävä sormi kääntyy kohti boomer jotka vielä siihen aikaan olivat pallankahvassa kiinni. Ja hehän tämän himmelin ovat rakentaneet tämmöiseksi, että on mahdollista että joku Yhdysvaltojen asuntolainamarkkinoiden epävakaus johtaa lähestulkoon kansainväliseen ää, täydelliseen katastrofiin finanssialalla. Ja sitten tietysti näitä murheita nyt riittää sitten. Nyt puhutaan energiakriisistä, riittääkö sähkötalvella. Että aika hurjia asioita. En... Tä... Tässäkin suhteessa niin... Niin, niin aika onnellisia aikoja on eletty silloin 70 80 90 luvuilla jolloin tämä... Suuret ikäluokat olivat niin sanotusti aktiivisia. Ja sitten monia muitakin sukupolvien välistä epätasa-arvoa on nähtävissä, kuten eläkejärjestelmä, jossa suuret ikäluokat on onnistuneet neuvottelemaan itselleen mitä parhaimmat edut eläkkeellä jollaisia ei ole, koskaan aiemmin ollu eikä tule olemaan se nyt lienee käynyt selväksi, että ää, meille hieman nuoremmille sukupolville niin itse saa säästää, jos jotakin eläkettä haluaa sen ää, jon, jonkun takuueläkkeen päälle Mutta siis ehkä pointtina nyt se, että Monessa mielessä tämä, nämä suuret ikäluokat ovat olleet äärimmäisen onnekkaita. Ja että jos sieltä niin jaellaan elämäohjeita ja haukutaan nykyisiä niin aikuisia sukupolvia laiskaksi ja saamattomaksi, niin tälle isossa kuvassa niin ihan oikeasti se ei pidä paikkaansa. Että yksilöiden tarinat on sitten erikseen, mutta mutta, mutta. suuressa kuvassa niin mulla ei kärsivällisyyttä yhtään kuunnella niiden horinoita ja jorinoita, että mitenkä asiat pitäisi tehdä ja meidän aikana ja että töitäkin sai kun meni vaan rohkeasti työmaalle marssi ja tuota, kysyi, esitteli itseasiassa ja tervetuloa töihin, niin kuin jokainen tietää, ei se nykymaailmassa toimi toimissille. Mutta semmonen äh, ränttäys nyt tälle viikolle. Ja toivottavasti jotakin saitte irti ja saa laittaa kommenttia tulemaan. Kiitokset katsomisesta ensi viikkoon. Moikka!